Новорічна Софіївська площа. Без прикрас. В цьому році все скромно. Ялинка. Вона особлива, тому що найдорожча. За те, щоб святкувати цей Новий рік в Україні, ми заплатили і продовжуємо платити дуже високу ціну. Нас хотіло захопити за три дні, ще у лютому. А по факту у грудні на Софіївській площі стоїть наша українська ялинка. Тому вона особлива і ми точно її запам'ятаємо так само, як і інші ялинки під час війни в інших українських містах. Через біль та втому українці продовжують боротьбу, святкують Новий рік, і наша ялинка – це теж наша боротьба, щоб показати ворогу, що Україна була, є і буде. А 2023 – це рік нашої перемоги. Продовжимо триматись, загадуємо бажання одне на всіх. З Новим роком! Затишних та спокійних свят!